پڑھائی جانا بول رہا میرا ایریا ہے مندر کا گھنٹہ ہے کوئی بھی آ کے بدل جاتا ہے رکو so, جا سبر کرو ارے پاسے جا پڑے ہے ادھر پاسے سے بندا پکڑا ہے کتنا کتنا کیا کیا کیا کیا کیا کیا ٹرپل کِل ہے بھائی शॉट निकल पहली फुर्सत में निकल ये बॉय नाना इधर मार भागू लूड़ा लूवा لیٹ مارے ملکو پھر میرے پاس آنا کیسی لگی لگی آ گئے سواد بولے First Oh shit Hello Kill Take Baba ji All the dogs Okay, in the moon fucking around at the bright now ain't you tell what to do with